f Apple, solicitare de urgen pentru Donald Trump. Directorul general al Apple, Tim Cook, a cerut sumpte presubliniere din american Donald Trump se susțin politicile de liber schimb, pe fondul tarifelor planificate de acesta care au amplificat tensiunile dintre sua sublinierei China, transmite MarketVac. Sperile care accept deschiderea, comercul, care accept diversitatea sunt ceri care se descurc excepțional, a spus Koch la un forum economic la Beijing, întrebat ce mesaj îi transmite lui Trump. Larry Fink, directorul general al BlackRock care a fost subliniere el prezent la Forumul pentru dezvoltare din China, a spus și sua sublinierei China nu trebuie să se lupte într-un război comercial. Lumea are nevoie de ochini puternic sublinierei ca Statele Unite să fie puternice. Lumea nu are nevoie de un război public în care ne reducem reciproc oportunicile, a spus Finco. Cei doi au făcut aceste comentarii după ce Trump a propus un acest sepetem în tarife pentru importurile din China în valoare de până la 60 de miliarde de dolari sub liniere restricții mai mari pentru achizițiile chineze în Statele Unite sub liniere transferurile de tehnologie americană în acest car. Chinez al comercului a cerut vinerii Statelor Unite să se retrag de pe marginea perepastiei, afirmând ce nu se teme să intre într-un război comercial. Tensiunile au adus în centrul atenției productori de dispozitive precum Apple, care sublinierei asamblează majoritatea produselor în China. Sublinierei le exportă apoi în alte ceri. Produsele electronice sub linierei tehnologice sunt cele mai importante bunuri importate de Sua în China. În ultimul an, Apple subliniere i alte companii setereine de tehnologie au fost nevoite să respecte o serie de reglement noi în China, inclusiv o lege controversată care le impune să păstreze datele utilizatorilor în centre de date administrate de firme chineze. Dumnezeu trecut, Apple a mutat oficial cheile pentru datele implod în China, provocând critici intense din partea grupurilor de protecție a drepturilor utilizatorilor, care susțin că autoritățile chineze pot avea acces mai sus, la date private.